Не твої, ми схиляємо цей час, ті нас у тві, милосерний, люби спа. Господи, помилуй, повся надія на Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ви не всі прости душі наші о святи і дроди наш грішний край, усім людям мертвий да. Господи, помилуй, бо надія на тебе. Господи, помилуй, Господи, поми. Радія на Тебе. Ти є могутній цар, Ти є Бог святий, Твоя мила. Господи, помилуй, Божа, надія на тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй,